Her kommer oppgaven til programmet Explain Everything. Sluttproduktet Explain Everything er en film, og den filmen du skal lage, den skal ikke være kortere enn ett minutt og ikke overskride tre minutter. Du skal ta utgangspunkt i ett fritt valgt tema. Ta gjerne et utgangspunkt i et tema som du er faglig dyktig i. Du ska presisere vilket fag det er, vilket trinn det er, og vad som er forventet læringsutbytte. Det gjør du i starten av filmen. Hvis du henviser til mål i læreplan, så ser vi på at det er et pluss. Filmen skal inneholde følgende komponenter i løpet av filmen. Du skal ha din fortellerstemme som forklarer budskapet. Du skal minst sette inn ett bilde in i filmen. Du skal ha en egenprodusert video, da er det sånn at enten kan du spille det inn et annet program, men det enkleste er kanskje å spille inn videon inne i Explain Everything. Spille en liten videosnutt og vise at du håndterer det. Så skal du bruke tegnefunksjonen, altså du skal tegne på skjermen. Det er selvfølgelig enklest hvis du har en tørt skjerm. Hvis ikke, så må du tegne det beste evne med musa di, og vi er klare over at det ikke blir så lett, men det er for å vise at du kan faktisk kan gjøre det også. Så vil vi at du skal eh, eh, bruke zoom funksjonen. Eh, det er også enklest på en touch her at man zoomer ut og inn, drar et produkt større og mindre og så videre. Eh, vi vil at du skal bruke animasjons funksjonen. Eh, det er veldig enkelt å explain everything. Det er rett og sett at du spiller in og så flytter där du objektet på skärmen antingen vad drar det med musa, eller drar det med fingern på touchskärmen. Och på den färdiga filmen så ser ju det då ut som en animationsfilm. Det är en av de stora styrkarna till explain everything. Du skal vi visa handskrift, du skal visa tangenturtext at du skriver din tekst med ett du skal mens du snakker, så hvis jeg, punkt 1 så kan du ta en sånn gul tusch og merke ut teksten punkt 1 og punkt 2 så merker du ut teksten med, med understreking av text mens du snakker. Eh, avslutt eh, filmen til slutt med å henvise til en webside där du kan lese mer om tema. Det er en funktion där du kan sette in en egen webleser in i Explain Everything, og det vil vi at du ska vise oss, og vise oss en bestemt webside. Den ferdige filmen, den blir i filformat MPEG 4, og den skal du eksportere til en eller annen sky tjeneste, du velger, om det er OneDrive eller Google Drive eller Box eller Dropbox eller YouTube. Det er knekkende likegyldig for oss, men du skal levere en link til den filmen in i Canvas som levering av den oppgaven. Lykke til!